ألف ألف مبروك يا بدور مبروك يا بدور يا شيخة الزين يوم التخرج والفخر والمعالي عن الشهادة وفيك حنا فخورين مبروك لك يوم الدلع والدلالي عزني الفرح واليوم عود مبروك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>